Victor Ponta, atac sub la adresa lui Liviu Dragnea, ironie din cauza Irinei Tenase. Fostul premier, Victor Pontă, susține că în spaiul public se discut foarte multe subiecte, mai puincele cele care afectează viitorul economic al Rii. <fie> în context, Victor Ponta arat ce se vorbete despre familia tradională întreabă retoric dacă nu cumva Dragnea e cel mai bun exemplu de familie tradională. Se discuta la televizor zi de zi despre statul paralel, despre referendumul pentru familie nu ca Liviu Caliviu Dragnea este cel mai bun exemplu de familie tradițională a despre și Sicovesi. În fiecare zi viața noastră adevărată este afectată pentru anii care urmează, iar guvernul ne fura azi banii noștri care ar trebui să ne asigure viitorul. Eu am atras atenția ca în 2017, în fiecare lună a anului, 1 miliard de euro a iesit din tara prin deficitul comercial, importam mai mult decât exportam. În 2018 lucrurile arată deja mai rău si vom avea în jur de 15 miliarde euro care ne ies din tara pentru cei care ne vand tot felul de lucruri, de la mancare la mobila si autoturisme pe care le cumpărăm din import de si avem si producția noastră internă, dar nimeni nu spune nimic de asta. Pentru ca produsul intern brut a crescut din consum și nu din investiții, pe hartie guvernul poate să faca deficit mai mare, adică să cheltuiasca mai mult decât are bani incasati la bugeta sa ca la cei 15 miliarde euro de la punctul 1 adaugat inca minim 5 miliarde de euro, plus 2 banzi. Impumuturi pentru finanțarea acestui deficit egal, iat acum ajungem la 20 miliarde anual pe care o să îmi plătim în anii care urmează. Pe bună dreptate l-am criticat pe Baseis cu în 2010 când ne-a făcut să împrumutăm 20 de miliarde de la femei CBM ai guvernele lui Dragnea ne paradesc de 20 miliarde în fiecare an și si nu mai zice nimeni nimic. Anul trecut, casa a rost de bani. Guvernul a tăiat investițiile publice și a luat toti banii obținuți de companiile de stat, profituri făcute prin reformele si managementul din 2013 la 2016. Aceste companii nu mai fac investiții, nu mai modernizează nimic din infrastructura. Doar doar salarii mari la noi se fi numitii politic de PSD sau aldesia s am ajuns în 2017 tara care a avut cea mai mare crestere din Europa creții si din lume, a preturilor la energie egal, factura la persoane fizice si firme a crescut substanțial, dar nimeni nu se plange. Dincolo de minciunile spuse la televizor și si în Parlament pe tema fondurilor europene atrase totii ministrii au invatat smecheria ca la stagurile lui Tristan Da s numere banii de la agricultura ca sunt întrebații de fondurile structurale și si de coeziune, adică să adunme recupere. Cifrele Comisiei Europene pentru România sunt FFFF clare, egală absorptie 4,7 pentru exercitiul financiar care se termina în 2020. Restul prosteala și si de propaganda televizată, dar nu ne interesează. Cea mai mare hotie comunista este furtul banilor de la pilonul 2 de pensii unde au cotizat cei cu varsta sub 47 de ani adică cei tineri, dinamici. Cu salarii mai mari și care nu vor lua banii mai devreme de 2035, adică banii care erau pusi să asigure pensia celor mai tineri sunt cheltuiți ca să acopere gaurile guvernului incompetent, iar în in 2035 nu o să fie bani nici pentru pensiile de stat de la pilonul 1, nici pentru cele private de la pilonul 2. Dar nu se plânge nimeni. O minciuna comunistă este povestea ca sistemul va fi opțional. Decid eu dacă îi dau bani acum guvernului să cheltuie cheltuiesi-mi si da el mie de unde? Virgule peste 20 la 25 de ani sau îi pun la un fond privat. Pai tocmai asta era ideea infintarii pilonului 2, să reducem riscul si povara pentru stat să platească pensii când nu mai are bani deja deficitul la fondul de pensie este uria si creste în fiecare an. suntem la fel de inconsistenti si incompetent și înainte si de criza din 2009 când va veni următoarea o să suferim la fel de tare pentru că nu vrem să învățăm niciodată nici măcar din propriile greșeli arată Victor Ponta pe pagina personală de Facebook